A keď ja bu malý, malý, maľučký, zobral me mój otec, zobral na a tak mi povedal, keď budem veliký, velíký, kujzem na zárobky do Ameriky. A tak mi povedal, keď budem veliký, velíký, kujzem na zárobky do Ameriky. Šebrác, ciel stama z bohatý. Ka padrostará, ti zaplatí. planoší mi Planočimi o 100, radil. Ma som ja vešer, oi zekusom stercír. Bošati je to pre doma najlepší. A v tým žili Švédske, nič nebude šíri. Odsedí z mne privítajú, vitaj, vitaj, synu v tým rodným kraju. Odsedí z Macerušu, mne privítajú, vitaj, vitaj, synu v tým rodným kraju. Pre mne vybírala Jeden ešte mladý Druhý priglúd pavý Pred som ušlo to Štvrtý neznal, co to Na pal paličnosť naši Tve mročky rosla Ja svojima dcerým Na žáloj zvýrosla Má dcerým na žáloj S riko ma tvoja nove dievčenie tí vočkami a ty starý dopomni ti par rukami tvoja nove dievčenie s tí vočkami a ty starý dopomni ti